За будинком номер 14 на вулиці Дунайській у Запоріжжі живуть шість собак. Жителька третього під'їзду Катерина Сиротюк розповідає, 6 травня, коли гуляли із своїм собакою Джесі, на них обох накинулися безпритульні тварини. Накинулись на мене, покусали за дві ноги, за праву, за ліву. Стояла ряда машина, завдяки машині я зуміла залізти зі своєю собакою, тільки тоді вони розбіглися. Одразу чоловіку подзвонила і викликали скору, тому що рани були прокушені на одній нозі, навіть була дирка, Таке було. було дуже багато крові. Була на больничному дві тижні. Собаки можуть нападати на людей, зокрема, коли вони конкурують за територію з домашніми псами, яких вигулюють господарі, каже інструктор кінолог. Якщо вас оточують собаки, які не вас оточили собаки, які не мають господарів, намагайтеся тримати їх усіх у полі зору. Адже якщо ви випустите хоча б одного, він може на вас кинутися. Дивитися в очі не бажано, він може сприйняти це як виклик. Коли бачите, що вас атакують пси, назад відходити трохи небезпечно. Потрібно в бік, дивлячись бічним зором, де знаходяться ці пси. Бігти не можна. Якщо у вас в руках є предмет намагайтеся їм прикритися. Якщо гуляєте за своїм собакою, і він великої породи, можна не заважати собаці себе захищати. Не відпускаємо пса на всю довшину повідка і намагаємося відбуватися чимось. Якщо вас все ж таки вкусив пес, намагайтеся, якщо ви руку, ніколи не йти від собаки, а йти за нею, тим самим мінімізуючи травми на руці. Протягом травня-червня собаки з Дунайської, 14, нападали на людей сім разів, каже Катерина Сиротюк. Зокрема, 30 червня покусали за ногу перехожу, її викликали швидку. Жителька восьмого під'їзду Анна Бенчак розповідає, боїться гуляти позаду будинку разом із дитиною. Ми з сином ходили за будинком і ця зграя собаку взяла на соколу. Якби не підійшов чоловік мій, я не знаю, що б сталося, бо це дійсно це страшно, коли на тебе нападають собаки. За словами Ани Панчак, ці собаки живуть позаду будинку близько року. Нині їх підгодовують волонтери тимчасового притулку перетримки для безхатніх тварин. Шанс до них та до міського комунального підприємства Побутовик. Люди зверталися і просили допомоги. Також шукали її у міського голови Володимира Буряка. Казали, що пройшли програму стерилізації, прививок усіх, але ж вони агресивні. Ми ж нехай у них немає більшинства там. Ну, вони агресивні, там хтось проходить, вони одразу вилітають з сворою, гавкають, нападають, хтось з собакою гуляють, всіх кусали. – А що в Це шансі собак? казали? – Ну, казали, що вони на агресивні. Вони стверджують, що виїжджали, дивились на них, вони на агресивні. 30 квітня від інспекції з благоустрою Запорізької міської ради жителям будинку надійшла відповідь, в якій зазначено, що фахівці комунального підприємства «Побутовик» виїжджали за цією адресою. Виявили собак жіночої статі, стерилізованих волонтерами, та собак чоловічої статі, які не підпадають під дію програми поводження з тваринами у Запоріжжі. Також зазначено, що відловлювати безпритульних тварин із метою стерилізації не можна без подальшого їхнього повернення на місце виливу. Через місць постійного утримання тварин. Муніципальний притулок для цього, по ідеї, має бути создан. Муніципальний притулок повинен бути створений для того, щоб зменшити кількість безпритульних тварин у місті. Але це не основне вирішення проблеми. Найголовніша проблема це їхнє розмноження, тобто тотальна стерилізація повинна бути і безпритульних тварин, і домашніх. Тільки у цьому випадку ми зможемо гуманним способом скоротити чисельність тварин у нашому місті. Проблема з безпритульними тваринами пов'язана перш за все з тим, що несвідомі жителі нашого міста ще викидають кошенят, цуценят, не роблять стерилізацію хатнім тваринам і звідти поповнюються лави безпритульних тварин. Тобто всі вони фактично колись були домашніми. Рішення звести притулок для безпритульних тварин депутати Запорізької міської ради ухвалили у 2012 році. Обрали місце на вулиці Базовій у Шевченківському районі та виділили 24 мільйони гривень. У листопаді 2016 року журналісти UA Запоріжжя побували на місці майбутнього притулку. Там був тільки фундамент. Минуло п'ять років, а ситуація не змінилася. На місці, де мав бути прихисток для тварин, нині проросли трава та дерева. Чому притулку для тварин досі немає? На що витратили кошти, які для цього призначалися? Та коли будівництво завершать? Ці питання журналісти Суспільного поставили в інформаційних запитах до інспекції з благоустрою Запорізької міської ради, комунального підприємства «Побутовик» та заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Романа Тарана. Чекаємо відповідей у визначений законом термін. Дергія Пасічник, Геннадій Корчененков, Олег Стругунов, Вадим Тимченко. Новини на Суспільному. Поэтому